Så er jeg på vej til folkemødet på Monholm. Jeg glæder mig til at tale om teknologi, digital udvikling og ledelse. Jeg håber vi ses i morgen på ledelsesscenen kl. 1 i sektion C28.